Pil som vinko, som pijaný. Idem domu neznam skázy. Poďme mi lávy provadzic, bo nemôžem domu trafiť. Mila prišla, provazila, do postilky uložila, Špi Janičku, špi do rana, ja ce pridzem zbudzit sama. Oh. <laughs>